Ongi etorriak Gernikako bakearen museora. Museo hau, 1200 eta larrogeta zabaldu zuen Gernika-Lumoko Udalak, eta 2000 abitik aurrera fundazio bata zeinetan Gernika-Lumoko Udala, Bizkoiko Foro Aldundia eta Eusko Jaurlaritza ditugu Patrono Besala. Museo honek, hiru galderen inguruan hausnarketa bat egin nahi du. Zer da bakea? Zergertatu zen gernikan bake ezaren momentu batean gerra zibil garaian eta bombardeo garaian, eta zagertatzen den gaur egun munduan bakearekin eta giza eskubideekin. Museo honek zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditu, dokumentazio dokumentaziozentru especializatu bat, eskuntza arlo bat, eta bizitak idatuak lau hizkuntzetan. Eta honetaz aparte, museoa oso e, zare nazional eta nazioarteko zaren, kide aktiboa da eh batzuk aipatzeko aipaz Giza Eskubideen Foroa International Network of Missions for Peace Sites of Conscience eta eh ICOM